Tak to opět záleží na tom, jestli to je pracovní den nebo víkend. Když je to pracovní den, tak se obvykle připravuji na druhý den do školy nebo se snažím trochu sportovat. O víkendu záleží, buď něco třeba podnikneme s přítelkyní, nebo jdeme s kamarády na pivo. Snažím si tak užívat svůj volný čas. A většinou. Um... Buď manžel nebo společně uvaříme večeři a se díváme na zprávy při tom vaření a po večeři záleží, jestli se chceme dívat na film. Někdy se díváme na film a někdy odpovídáme na e-maily a výjimečně si taky čteme. Můj večer vypadá tak, že přijdu domů a občas přicházím docela pozdě a už v podstatě nic nestíhám, takže se večeřím. A mi nějaké věci na Facebooku a jdu si spát, protože e, nechce se mi dělat něco do školy. <laughs> Večer, no tak přijdu, u nějaké jídlo, no, potom musím taky něco udělat doma, a nevím, pouklízet v kuchyni, takové ty domácí práce, že jo. No, pak se snažím buď to něco udělat do školy, ať teď to nemusím dělat potom, jenomže, no, prokrastinace je zákeřná věc, takže většinou to skončí tak, že přijdu domů, převleču se, skončím u počítače, tam čtu buď to, co se dělo, nebo si pustím zprávy, nebo něco takového. No a pak jenom, no většinou sedím a čumím do počítače. Můj večer, já hrozně nerad jsem sám, takže se snažím být s nějakou společností. A je jedno, jak ten večer vlastně probíhá, jestli jako sp... Jdu do kina nebo do hospody nebo jsem doma s mamkou a tam si dáme jako láhev vína nebo v hospodě. To je jedno, ale neraz večery trávím sám.